Друзі, мої вітання! Так, це дійсно я, і так, у цьому відео я розмовляю українською, оскільки цей випуск Автотревел.ua присвячений найкрасивішим, найзагадковішим та найсмачнішим місцям Західної України, які я особисто відвідав та відзняв для того, щоб скоординувати ваші можливі подорожі на Прикарпаття. Наш маршрут розпочався з Києва, а кінцевою зупинкою першого дня та основною локацією перебування було місто Косі, центр Галицької Гуцульщини. П'ять днів, Тисячі кілометрів та 14 найцікавіших локацій разом з Сузукі Вітара. Так, цей випуск вийшов досить довгим, але я впевнений, що ви навіть не помітите, як мине час на його перегляд. Тому влаштовуйте зручніше, запросіть до перегляду друзів та родичів. І, звичайно ж, не забудьте підписатись на канал, натиснути вподобайку та на дзвіночок. Та поділіться у коментарях своїми враженнями від побаченого. Приємного перегляду! партнер проекту – національна мережа автозаправних комплексів БРСМ «Нафта». Свій маршрут до Косіва ми заздалегідь проклали через декілька цікавих локацій, які я дуже раджу відвідати. Одна з них – Підгорецький замок, розташований у селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Тут відзняли багато фільмів, серед них і три мушкетери, де замок знімався в ролі Лувру. Поруч із замком знаходиться унікальний храм 17 століття, який має назву костел Воздвиження Чесного Христа і Святого Йосифа. Копія Базиліті Супергі, що була зведена в Турині, Італії, 1731 році. Після невеличкої зупинки ми продовжили нашу подорож дорогами, на яких і досі триває велике будівництво. Та випадково, помітивши щось незвичне за деревами, вирішили з'їхати з, з асфальту. А Сузукі Вітара це дозволяє, щоб дізнатися, що за дивні антени, розташовані в полях між селами Сасів та Єлиховичі Золочівського району Львівської області. Центр космічних досліджень та зв'язку Державного космічного агентства України був заснований ще в 1974 році та складається з двох радіотелескопів – КТНА-200, завдяки якій радянські люди дивилися Олімпіаду-80, та РТ-32, за допомогою якого виявляють і досліджують дуже далекі об'єкти у Всесвіті. Дослідивши цю локацію, ми в свою чергу продовжили подорож. Проїжджаючи через Кам'янець Подільський, обов'язково завітайте до одного з семи чудес України. Кам'янець-Подільський замок або фортеця. Розгадати її оборонні секрети мрія власи до архітектурних шедеврів Петро І. Підкорити її вдалося лише стотисячній турецькій армії. А вона своєю красою та таємничістю й до нині вабить до себе гостей з усієї України та світу. Високі стіни з амбразурами, обладнаними потужним оборонним арсеналом, старовинні легенди та дивовижна місцевість – все це робить її неймовірно прекрасною та загадковою. Зробивши фотографії з видом замку в Кам'янці, ми рушили далі. І вже через декілька годин дісталися Косіва. наступного ранку ми попрямували вздовж кордону з Румунією на локацію, яку давно мріяли відвідати. Хоча усі стверджували, що заїхати туди можливо тільки на справжньому позашляховику, який ми дійсно постійно спостерігали в цій місцевості. Але бажання побачити карпатське диво було сильніше за нас. Тому з певненістю в собі і в Сузуки Вітара ми з кожною хвилиною наближалися до нашої мети. Абсолютне бездоволення доріжжя, гостре каміння, бруд та річки – все це стало справжнім випробуванням, як для автомобіля, так і для нас. Спостерігаючи за зустрічними автівками, порівнюючи їх технічні характеристики і можливості, багато хто з вас, напевно, поїхав би в зворотньому напрямку. Але… Це не про нас повільно, але вірно Ми продовжували свій нелегкий шлях До поставленої мети Наш автомобіль впевнено долав усі труднощі Завдяки системі повного приводу Олгріп Яка забезпечує стабільність І допомагає зберігти керованість Самих різних умов Наш маршрут Хоч був і недалекий Але тривав понад трьох годин Камені змінювалися на бруд А бруд на колій І ось нарешті на одній з вершин ми побачили їх. Це був незабутній момент. Перше в історії Сузуки Вітара вдалося підкорити «Памір». На одній із найвищих вершин Буковинських Карпат, на горі Томнатик, знаходиться покинута, а колись секретна радіолокаційна станція «Памір». Майже 30 років секретний військовий об'єкт працював на висоті 1565 метрів та стежив за всім повітряним простіром Європи – від Турецького узбережжя до Балтійського моря. Одне з головних завдань «Паміру» полягало у виявленні черговою командою повітряних цілей і інформування про них командного пункту Львова, де визначалися з подальшою долею літаючого об'єкта. Аж до його ліквідації ракетами класу «Земля-повітря» і підняття в небо військової авіації. Цілодобово станцію охороняла військова частина. Повна укомплектованість об'єкту складала понад 100 осіб. У п'яти куполах військової частини знаходились різні антени. А у найбільшому куполі і по теперішній час непогано збереглася радіолокаційна антенна далекого спостереження П-14 Лена. Найбільше наукове досягнення того часу. Вона могла функціонувати навіть при температурі мінус 50 градусів та швидкості вітру до 30 метрів за секунду. «Памір» був не просто кількома куполами, а справжнім автономним військовим містечком, що мав на території пекарню, столову, спальні приміщення, бані, пральну та продовольчі склади. Тут навіть була власна дизельна електростанція. І коли світло вимикалося через погодні умови чи з яких других причин, станція продовжувала працювати. Саме з Паміру радянські військові спостерігали за польотом Матіаса Руста в 1987 році, аж до його висадки на Червоній площі. Незважаючи на важкий і тривалий шлях, все більше туристів дізнаються про це дивовижне місце і приїжджають сюди, щоб насолодитися загадковою атмосферою та неймовірними краєвидами Карпат. Щиро сподівалися, що дорога до наступної локації буде дорогою, але нас знову чекало гостре каміння, схили та круті підйоми. На цей раз з нами поїхала місцевий екскурсовод і надзвичайно щира людина Леся Михайлівна, яка розповіла безліч історичних фактів і легенд про дану місцевість. Зараз дуже гарна панорама Покутсько-Буковинських Карпат, і перед нами відкривається ось такий масив, який називається Ігрець. Тобто ми бачимо першу вершину, яка називається Чорний ґрунт, і за нею тягнуться ще інші вершини, але повністю хребет називається Ігрець. Одна із таких версій назви Ігрець, Походить ще з часів опришківства, адже вам відомо про те, що опришки, це будемо вважати їх гуцульські рубінгуди, були в Карпатах понад 200 років. Молоді хлопці, які збиралися в такі невеликі озброєні загони, нападали на вірменських купців, на багатих поляків, і вони, повертаючись вже з цих набігів, маючи достатньо багато здобіжі, на цій вершині влаштовували собі забави святкування своєї перемоги. Тому назва ігрець, вони дуже гучно святкували, вигукували. Тобто люди в поселеннях чули про те, що там так святкують опришки. Наступна панорама, коли ми будемо дивитися в глибину і в центрі ми бачимо ось там такі гірські хребти, ми бачимо такі ділянки посередині, ось цей масив так звані вододільні Карпати. По цих хребтах проходить водорозділ між річкою Черемеш та річкою Прут. Найцікавіше те, що ми сьогодні можемо побачити і реально погода дозволяє, це Чорногірське пасмо. Якщо ми дивимося, ми бачимо така куполоподібна вершина, у нас вдаління горизонту, це наша красоня Говерла. Коли ми будемо від Говерли рухатися, по лінії горизонту ліворуч ми будемо бачити всі вершини, які мають висоти понад 2000 метрів над рівнем моря. Це такі вершини, як Бребенеску, Ребра, Гутен, І вже до лінії горизонту, де видно маленька така фігурка прямокутна. Оця вершина найбільш відома в Карпатах під назвою Попіван. Вершина, яка має висоту 2028 метрів над рівнем моря. І на цій вершині в 1938 році поляки збудували обсерваторію астрономічну, яка прослужила їм всього рік. І на всього один р Обсерваторія знаходиться в стані реконструкції. Я така надія, що вона запрацює для туристів, для відпочивальників, для всіх тих людей, кого цікавлять Карпати. Ну і зверніть увагу, це так звані гуцульські осетки. Чому так поселялися гуцули? І до сьогодні так живуть люди. Зверніть увагу, це присілок села Буковець Верховенського району. Це є східна експозиція, можливо, південна. Чому? Тому що в нас панують вітри західні. І от люди, знаючи вже розташування гірських хребтів, обирали собі для своїх будівель якраз оцю експозицію до сонця на схід або на південь, щоб захистити від західних вітрів ну і звичайно будинки були віддалені один від одного у цьому була певна якась перевага чому тому що потрібно було мати достатньо кількість сіна біля свого будинку тобто достатньо можливості косити для цього будинки мали віддалятися питання виникає як вони комунікували як до сьогодні ці люди комунікують це дуже просто у них є певна символіка раніше це були кольори запасок у жінок якщо вони хотіли порозмовляти одна виходила з одного боку хребта інша з другого і виставляючи запаски або фіолетово або оранжево або червоно це був знак уваги, щоб хочемо, щоб ми зустрілися, а зустрічалися переважно в місці десь посередині, це міг бути потічок. Вони сходилися і там обмінювалися інформацією. Наприклад, така була. В часи тривоги лихоліття то гуцули палили все-таки вогнища. Ці вогнища, так звані чуги, були в певних місцях, і, до речі, тут вершина писаного каменю там теж була чуга. І за дуже короткий час гуцули передавали цим символом вогнища, тобто вогнище давало знак про якусь велику катастрофу. Це могла бути початок війни, початок якихось набігів. Ну, і якщо вгор дуже часто лили дощі і, звичайно, погода дозволяла, то так само при допомозі цих вогнищ передавали звідти з глибини Карпат про те, що чекайте високу воду, тобто в річках буде висока вода. Тут могло бути спокійно, тут могло бути досить погожо, а там декілька злив і дуже рівень води піднімається. І паводки. Тобто паводки – це була загроза. Переважно для тих людей, які жили нижче, в руслі річки. Дуже важливий фактор – люди втікали від річок, тому що вони розуміли, що річка – це може бути гибле місце, де ви буквально за якихось пару годин позбудетеся худоби і все. Тому оселялися вищі від річки. І виникає питання, як бути з водою. Старалися шукати, щоб були поруч джерела. Це важливо. Гуцулів побутував такий звичай, що для хатних потреб приносила жінка воду. І господар, коли вибирав місце для хати, він не так дуже переживав. Він знав, що жінка може там і стоїть 200 метрів піти по воду. А він, як добрий скотар, все одно він буде ганяти худобу до, джер... до великих там річок чи до якогось потоку. Тобто, звичайно, худобі цього джерела буде дуже мало. Тому вибирали таке місце, в принципі, отак, щоб воно було більш енергетичним навіть. Чому? Тому що чоловіки вони ночували. Зазвичай старі люди розповідали про те, що в будь-якому місці хату не можна було будувати. Це треба було декілька ночей. Майбутній господар хати мав ночувати. Обов'язково він мав відчувати там енергетику. У землі ми тепер по-сучасному це говоримо. Люди раніше це не могли пояснити. Вони прислухалися до звуку, як вітер, які звуки тварин в лісі. Взагалі вони відчували себе чи краще. Навіть ставили воду з банку, ставили зверху листок і дивилися реально, чи там поне. Ну, тобто конденсату більше, менше, в якому місці і так далі. Навіть такі дрібниці, здавалося б, але воно, напевно, все передавалося з покоління в покоління, воно було доречно. Таким чином, вибирали. І, звичайно, дуже добре знали місця, де люди гинули. Ці місця були дуже погані. І ці місця люди оминали. Тобто, навіть якщо воно було дуже вигідне, зручне, але там щось відбувалося, якесь кровопролиття, там ніхто будинок ніколи не будував. Повірте, це працювало. Тому ось так до сьогодні живуть люди, і таке виникає питання в сучасному світі. Як вони собі дають раду? Дуже просто. Дітей відпрацюють. В інтернат, де діти можуть собі навчатися і жити. В господарі переважно це тваринники, тобто все життя це віддали в худобі. Ну і сувеніри дозволяють мати, тому що тваринництво – це частково гроші, частково їжа. А щоб мати готівку, це, звичайно, треба комусь заробляти. Тому є багато хто працює сезонно, виїжджають на роботу. Ну і, звичайно, заготівля грибів, ягід. Це теж досить непогана стаття заробітку, навіть для дітей. Цього разу нашою метою була культова локація, розташована на висоті 1221 метр над рівнем моря, яку називають місцем сили та унікальної енергетики в Карпатах. Дістати сюди можна як на авто, так і пішки. Дорогою відкривається захоплююча панорама на вершини та гірські хребти Чорногора, Гриняви, Покутсько-Буковинських Карпат. На далекі полонини та та густі смерекові ліси. Все, що знадобиться, це щире бажання та кілька годин вільного часу. Одне з наймістичніших і прекрасних чудес України гора Писаний Камінь. Петрогліфи, це петрогліфи, тобто ці древні скельні знаки, які мали певну інформацію, це в Флов'ян було. Тобто якщо брати 2,5 тисячі років, то цілком ймовірно, що тут були якісь внизу поселення і люди приходили сюди, щоб віддавати шану якимсь своїм божествам там і та вітаберцям. Свого роду якийсь можна сказати, згусток, де люди набиралися енергії, відновлювалися і так далі. Вверх ви бачите хрест, одразу ви бачите, він домінує, тому що це ж було язичництво. І в християнські часи треба було б домінувало християнство. Його дуже добре видно, хоча це дуже старовинний хрест. Тому теж нараховують років сроків 400. Тут зображена людина. Отут де хрест, бачите, воно mm -hmm. Теж. Це древні петрогліфи. Тобто це означає, що це вже цих культурних пластів зверху. Тобто хрест появився на цьому чому. Тому що треба ще раз показати доміну, домінувало християнство. Де ви бачите зараз оцей дуже добрий ром? Тут, в цьому напрямку, якщо розібратися, тут. Є декілька таких сенс з ополюванням. Ще раз засвідчує нам історична цінність в тому, що історики, які досліджували власне це місце, то вони згідні з тим, що це було культове місце, це перше. Друге, що дуже важливо, що піднятися на гору, там є місця видовбані, як би чаші. Це природа, інша версія дуже така прагматична, що воно було видовбано для того, щоб там могли палити ці вогнища. У тих чашах, щоб воно могло горіти. Власне, воно теж ритуальне. Це каміння не просто є природні утворення в древніх людей, воно було певним якимось, можна називати, хочете, порталом, хочете, ну, енергетичним місце, однозначно. Просто так люди його б не відвідували. Приходили католицькі громади сучасні, які знають своїх, там, від своїх там, джерел, що їхні далекі там предки теж, ну, припустимо, років сто з чимось припадували. Тобто, ніте місце Паломництва, просто таке не буває. Тепер, вважаю, зверніть увагу ось цей камінь, він швидше всього ритуально так само. Швидше всього воно забуло якісь древній гілтан. Ну так як брати східних слов'ян, вони не вони не були кровожертвою, вони не були як північні народи. Вони переважно в жертву приносили, могли приносили молочні продукти, м'ясо. Це дуже дуже дрімуча важко сказати. Ну і саме цікаво, що туристам завжди говорять, тут Лесь Українка не була. Іван Франко виїжджав на коні. Хоча він народився на Львівщині, там таких високих гір немає. Але коли він був студентом, він ще у 1884 році був під час студентської експедиції. Він ці місця знав вже тут. не була дуже грандіозна така експедиція. От і він вже коли будучи вже одруженим, жив у Рім, я там мав знімав хату у Гуцулі, то він конем виїжджав. Він пішки не йшов. Уявіть собі, чому тому, що у нього артеріт рух, був він був хвора людина, за ним треба було догляду і все решту. Тут був Василь Стефанов, відомий український мовий ліст Волога Кобилянська. Бо Волемер, ну, й у ну, тут не були, так що, щоб ви все зрозуміло, вона бідна, нещасна, раз один проїхала і то була хвора на туберкульоз. Якщо брати навіть тему опрешки, уявіть собі, питання у них, чому саме тут? Ну, угу. все ж таки теж ті опрешки, які були поранені, які були, мали якісь там проблеми зі здоров'ям і так далі, вони все ж таки теж, ну, теж любили відноситися. І у них навіть була традиція, коли опрешки з наприклад, вони об'єдналися влітку, а на осінь вони мали роз'єднатися. Чому? Тому що треба було вижити. Взимку о, такій масі людей в горах це з'ясувалося, важко вижити. Томі ще за ними там слідкували. Вони останній раз збиралися перед покровою, і це вже коли в Сніг може випустити 14 жовтня, вони старалися тут облаштувати цей простір, мали охорону, то вториметру ну, нікого чужого, і тільки впускали рівних своїх, там коханих, і тут їх всі піддаровували. Чому саме це місце? Чому саме це місце? Теж цікаво. Значить, щось воно пов'язано, напевно, з із покоління покоління йшла розмова, що тут воно відновлюється. Тут кажуть люди, дехто себе інакше почуває, моря, хто не чує. А то, можливо місце, можливо, ні. Тому це така увага до цього писаного. Що він чербований не писаний, бо писаний це вже у себе, бачите, саме культура це Рівень. «Писаний камінь» – одне з найгарніших та загадкових місць Верховенщини, окутане легендами та містичними особами. Гуцулів збереглося давнє повір'я. Якщо доторкнутися до скелі писаного каменя руками та чолом і загадати життєво важливе, позитивне бажання, то воно швидше здійсниться. Існує також легенда про те, що між двома кам'яними плитами писаного каменя ватажок гуцульських опришків Олекса Довбуш заховав найцінніші скарби Гуцульщини – Трембіту, Бартку і Кріс. Дуже сумно спостерігати присутність сучасних написів фарбою в стилі «Тут був Вася». Але це відображення нашого виховання, яке з часом також стане предметом вивчення вже для наступних поколінь. Всі, хто хоч раз тут побував, відзначають благотворність енергетики цієї скелі та її давнє культове призначення. А містики вважають, що надприродні властивості писаного каменя знімають депресію і оновлюють людські сили. Крім того, бо ці скелі обходять грози і темні сили. Вірити цьому чи ні – справа ваша. Але хоча б раз в житті відвідати писаний камінь безперечно варто. І не забудьте загадати бажання. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, це означає, що вам дійсно цікаво, і я не даремно витратив стільки часу на зйомки і монтаж з єдиним бажанням показати цю подорож якомога більшій аудиторії. Але алгоритми Ютуба дуже суворі і стежать за кожною вашою реакцією, аналізуючи, чи варто показувати цей контент іншим. Тому без вашої підтримки у вигляді натиснутого лайка, дзвіночка, підписки і коментаря, Ютуб вважатиме це відео мало цікавим та сховає його від наступних глядачів. Це не дуже надихає для наступних подорожей. Я впевнений, ви знаєте, що робити і як підтримати автора. Дякую. Отримавши свій заряд енергії на писаному камені, ми вирушили до села Бабин. Місцевому знавцю традиції Гуцульщини і дуже відомому колекціонеру та дизайнеру Богдану Петричуку. У самому центрі Бабина, поруч із капличкою, знаходиться дуже незвичний пам'ятник Тарасу Шевченко, який привертає увагу усіх туристів. Це Шевченко? Так це, Ви це молоджа задум. Я був у багатьох містах України, але такого авторського відтворення Кобзаря ще не зустрічав. Богдан живе і приймає відвідувачів у садибі 19-го століття. З першого погляду ви будете вражені унікальною колекцією гуцульського одягу, а розповідь власника зачарує деталями і незабутніми обставинами колекціонування. Неймовірна атмосфера, дуже рідкісні предмети та цікаві історичні факти з життя гуцулів зачарують вас на декілька годин. Я з дитини колекціоную старовину. Кіко себе пам'ятаю, тільки колекціоную. В школі я збирав монети, потім перейшов на ці польські полумиски. У нас, так, дома був дід з тут жили в хаті. В них, до них часто приходили то родичі, то, то, то, то друзі. Вони говорили про старовину і розказували, як давно дівочили, парубочили, хто, хто що чим займався. Я це все малим слухав. І тому просто хотілося знайти те, що не було в нас. В зону мого зацікавлення входить це Гірська частина Косовського району і Верховинський район, тобто Гуцучна Івано-Франківської області. Речі трапляються з середини 19-го до, ну, я так збираю, і до Другої світової. Найстаріші речі то, тут, тут у мене сорочки, от ці місця, вони історичні. Ця сорочка, були весільні рукавилки, де зашиті повністю рукав. Вони по музеях є такі, відси від нас, але от по людях не можна знайти ще. Це, наприклад, вже міжвоєнні рукавилки. Це весільна сорочка. Така була у кожної дівчини одна в гардеробі. Ну, якщо дуже багато, то могло бути дві. Але, як правило, то одна. Їх носили дівчата на, на весілля, на великі свята. Потім, вже коли віддавалася, то накидала лише так по великих святах два-три рази на рік. А потім, вже коли ставала старша, вже їх старалася не носити. Гуцули вірили, що якщо Похоронити в шлюбному вбранню, то на тому світі е, чоловік і жінку можуть впізнати один одного. Це весільне обрання, зберігали протягом цілого життя. Ну і обов'язково була така накетка Гугля, називається. Ще задовго задалеко до Google. Ним накривалися цей гуцульський дощовик. Він вберігав одяг від дощу, тому молоді враз їх носили. В 19 столітті це повсякденний був одяг. У Микуличині, наприклад, є. Картина Сіхульського польського такого художника, то і молода, і дружки теж в гуглях убрані. То в нас така традиція, що от кожна жінка хоче виглядати по особливому і кожну сорочку вшити інакше, щоб бути інакша. І тому, от, от так традиція мінялася, і мінялася. І зараз у нас, наприклад, святкова така весільний е, одяг, то в нас вже повністю зашитий бісером. Ну воно теж має свою історію, тому що, от, наприклад, от, це весільна моя мама. мами. Це десь мамі вшили десь 78-го року, так приблизно. Мама купувала на Буковині, бо на Буковині швидше почали вишивати, зашивати повністю бісером. Така була майстриня Називалася, то от в неї купували ці сорочки. А вже в 80-х, через 4-5 років, почали вже самі шити. Цю сорочку сусідка ще у нас Маріціма. Усі стараються, щоб кожна була інакша сорочка, щоб не повторять. Оці хлоп'янки жіночі, вони з'явилися на Буковині. От на Дністром Борщівщина і Буковина, оце заліщики, заставна. Там дуже такий був потужний осередок Вишивки Взагалі ми звідти маємо дуже багато зразків. Там появилася ця хлоп'янка. Жінки цю традицію підхопили, тому що набагато зручніший носінні крій як, наприклад, їх зморщини. Оця, наприклад, сорочка називається так по місцевому слук'енка від слово слутий неповноцінний. Тобто, от якщо ти, ну, наприклад, травма була на руку і ти не можеш рукою добре володіти, то це називається слута на руку. Тобто, слукенка того, що жінка не повноцінна, не може руки повністю підняти догори. Бо тут пояс широкий фіксує, і, ну, тобто жінка не могла руками розмахувати. Я продаю о, ті строчки, які ми відшиваємо. Ця, наприклад, зараз поїде прямо, не знаю, чи сьогодні, чи завтра в Харків. Це вже ручна робота, яку ми шиємо. Копія, оригінал тут в мене. Я не роблю аж в один-в один, просто тут полотно рідше. І воно вишивку витягнуло в оригіналі. Ці сорочки лишимо для тих людей, хто хоче мати таку сорочку стару, ручної роботи, але щоб вже вона була нічия. Якщо про сорочки говорити з цікавих таких речей, то от це сорочка з кінця 19 століття, і подивіться на вишивку, яка дуже дрібна робота. Тобто, навіть порівняти з звичайним, то тобто дивіться. От, наприклад, оця то сорочка копія село Пістень. Тут 140 тисяч хрестиків на рукавах. Це, наприклад, це з буковини сорочка. Я, я е, от, щось не хотіла мати саме відтиту одну має. Зараз е, от, дошиваю сухо звідти. Вона стара, це кінець 19 століття, але тут щось або випороли, або там якийсь був бісер пришитий, а, ну, або просто так було, не зашито. Оце нова сорочка. Це вже на новому полотні. Врожнові є чоловік, який че вручну полотно, і воно з ручного верстату на вузьке, Таке ну, для традиційних сорочок полотно має бути вузке. Фабричне полотно по-гуцульській сорочку неможливо вшити. Має бути оцей рубець. Видите, я руками його складаю, зшиваюся. Це, це вручну, такий, от, як на старих сорочках. І має бути ця кромка. Якщо вже от сучасного, то вже муситься там вже треба або на оверло ці край оброб'яти, або вже загинати всередину. А коли ми загинаємо всередину, то воно робиться таке грубе дуже. Але як правило, то нашивали тільки сорочок, що коли будіти шокуття, то дитя. Навіть мали багато сорочок, щоб вони навіть не встигали їх попрати. Змінювали сорочку щотижня. На неділю брали чисту сорочку або на велике свято. В неї вже, наприклад, ходили цілий тиждень, щоб вона там могла попросити сестру, наприклад, прийди до мене там раз на місяць. Прийди посидь з gitme, я Поперу називалося давно пранято білитись. Щоб попрати, то треба було когось покликати, якщо було багато дітей. Тому було багато сорочок. Сорочки, котрі не ношені, це було як банк. Тому що вона могла, коли в неї багато дітей, вона не встигає, вона могла когось з бідніших дівчат попросити, би прийшли до неї, наприклад, там, у городі все поробити, і вона оплатила сорочку, давала. Це запаску, щось з свого обрання, і це було як оплата. У 12 років дівчинка на той час, вона вже вміла робити все. 13 вже заміж виходило. Ну, це дуже багато, до речі. Це все ж таки було зав'язано на статках. Верхний одяг. Оце дуже тішуся, що я маю в колекції оцей кожух. Поди на його стан збереження. Це 19 століття. Тобто він цілий-цілісткий. Тобто йому мінімум 120 років. Дуже вона, аж, прям аж детективна історія. Мої колеги з цього, з Яремчі. В них там є такий свій музей «Альпеншток». Будейчуків, вони горами їздять, ну, і скидає мені молодший, Михайло скидає мені фотографію цього кожуха, ну, поконсультувати, що це за кожуха. Я одразу, я його хочу, мені його треба. Він, ні, ні, ні, я, ну хоч скажи де, типа, якого купили? Ні, не купили, бо що ж там, їм не підійшло. Я кажу, ну то скажи хоч де. Я розумію, що він сфотографувався на фоні хати, я розумію, що зад... задній фон — це Сукільський, ну от хребет Сукільський, це блеско. Але не можу зрозуміти, от що ж не можу зрозуміти. Ми ж моніторимо колекціонер. OLX, Віоліті, Фейсбук, Інстаграм, тобто всі, де є, продає що щось цей, ми мусимо це все передивлюватися. І я захожу в OLX, бац, продається ця сама хата на якій він зфотографувався. Я такий, у нас мережі нема, я б з'їхав город, що ж ми кудись їхали, я дзвоню альо, там, добрий день, добрий день, ви там оголошення продаєте хату, так продаємо. Вони кажуть, мені хати не треба, але в тій хаті є кожух, мені треба купити. Я з бабина, типу, не кажуть, що ми теж з бабина. А то, у е, нас отець є, він в Чернівцях вже є, а вони хату перекрили. А я просто давно був на тим горбі, і хату не можу впізнати, бо я ж тут знаю всіх, розумієте, я, я зразу дзвонив. Так, дзвонить твої Васюті, Кужух навіть нікуди не дає, я мушу, я верну себе теж зранку я прибігаю. Б'яв, поїхав, забрав, вже все, Кужух виставив, мрія, здійснювалося. Mm -hmm. Вони вже мені дзвоні такі сердиті. Скажи, як ти його знайшов? Отак не знайшов просто. Бо, наприклад, в мене ще один є. Він чекає реставрації. Так само, е, оцей кепталь, е, він в тінях був в тінях забутих предків, палагна в ньому, головна героїні була. Ми його відреставрували, бо тут було все. Ці, ці частини всі були об'їдені сюди. Не смужків не було, він такий був. Ну Це ще чекає. Поки що тут, в Коломії, є майстер, він має його відреставрувати. Ще два роки так полежить, а потім вже на ньому виросте вовна, та він вже буде повноцінний. А оцей, наприклад, саме перший мій такий толковий кептар. Всі люблять слухати, тому що я його відробив у сезону у Буковелі офіціантом Різдзяні свята. Прийшов додому і купив кептар. Біла ворона. Ну їх у природі існує п'ять. Один у Пітері, в Ремі. Один в Канаді в музеї, один на студії Довженка, і в мене. Тобто в тіння забутих прятків Іванко знімався в такому. Він був Лесий, за нього сказали мені скільки 700 гривень, і я дав 400 за, за, за сукно на рукави. Ну і сидів, його підшивав. Чорних і червоних – в мене дві скрині. О, це червоні. Це те, червоні – це теж дуже рідкісні. У цих червоних то десь до 10 є по колекціях. Хоча зараз кажу, в мене три. У Валєри – 4, у Володі – 5 а, і у Бернацького в Нью-Йорку – 6. У в музеї – 7, та й все. Я теж не думав, що я їх буду мати, але ось так мені вийшло. Це я повернув з Львова а в колекціонерів, його купили десь у 70-х роках. Тут у нас у Бабині, це місцевий такий, але він... От давні вони мають такі ззаду клини. Теж треба реставрувати, бо його міль полюбила, і а, от клини, а в цих то нема ні в кого. Парухат лише в селі, що я не був на ускрині, на горище. То я ж усіх дістав тут за, за 15 років. Старі табелки, вони були квадратні, ось такі А коли з'явився токарний круг, тоді з'явилися такі рахи. Це такий гуцульський ланчбокс. Тобто ти клав сюди раху для перекуски. Ну і там гроші, люлька. Люлька теж дуже рідкісна річ, бо всі гази Газдені позабирали їх з собою. Ну, ніхто не буде курити чужу люльку, правда? Їх курили ці лежики, потім як вмирали, казали, то відказували, щоб люльку покласти в домови. От їх дуже мало лишило. І ще протичка до неї з такими доліточками. Це з Києва я от, викупив просто випадково. Казали заколка. Протичка! О, у нас не можна, не можна йти протичку. Така була професія в, в старовину, називалася тітінарі. Тобто, бо гуцулський тютюн – це тітінь. Боротьба з контрабандою ввелася всі часи. А восени шли і в людей в, ну, на рівнині гуцули купували тютюн. Брали бесаги і приносили бесаги тютюну. Їм ставало... Ну, якщо в хаті курили багато, то, то двоє бесаги тютюну. Тю, тю, ну. Міняли, наприклад, на шкіри овечі, могли замінити, могли на, на брензу ту саму поміняти. Тобто, чого не було на рівнині, то згір туди доставляли. На гребе сушані ті самі можна було замінити. Були окремі такі таємні стежки, куди ходили ці титинарі, аби не е, зустрітися з бандюгами бо вони просто їх тютюн могли відібрати, або з, з поліціянтами, бо ті могли забрати і ще його штрафувати. Навіть ще в 30-х роках ми знаходимо в пресі згадки, що, наприклад, на, на, на Чергенівській дорозі, це між косовими кутами, були хлопці, які вибігали на дорогу, торговців грабували. У нас в 20-30-х роках то носили в Румунії через тютюн, а від тигурюк. Робили такі з ценкової блєхи такі пластини, бронякі. У мені то по 8 літер намістилося в ту пластину. Одна з пораду, одна ззаду, це під, під одяг. Ну і через черри, може, ходили. Ну і прийшов цей шандар тут на лупаях. Ну і коло полиці стояла бочка з тютюном набитим. Ну і прийшов шандар і сів на барбеницу і каже, де у вас у хаті тютюн? Баба каже, ну ви ж на цьому сидите, шукайте. Ну, типу, що сидите на цьому, тобто це ваша робота. А він так і зрозумів, а баба прямо сказала, ви на цьому сидите, шукайте. Вона не, не зверхала, то він сидів у хаті там ж пару годин, і йому голову не стрілило, що він сидить на тютюні. Так і нічого не знайшли і пішли. А тут цікава дуже історія, тут циганка. Цим вам сказала, що їхнього сена з'їсть вовк. А цей дідо він тримав полонину. Ну тобто він ходив на 4 місяці з худобу. А не брали з собою дитину. Сена не брав, бо там вовки, і він боявся, що що з ним стане. Хлопці вбили вовка старого у Хоменському. Бо восени вовки з полонин за худобу у сходів села. Старого вовка хлопців вбили і принесли до них тхаки. Ну він сказав, то ти мав мене здійснити, це я тебе з'їм. Мій нього вкопнув, він був босий, копнув в, в зуби і цей роздер палець заніс казу і вмер через пару день. Циганка щоб знала. Це підборідок називається, але він завжди його підшивали до капелюхів отут, ззаду. І він стояв на потілиць отаку, щоб коли капелюх насуваєш на очі, щоб, ну, наприклад, на кони, аби він не падав. І оцей оце, капелюх я зробити на цій фотографії. Це Єлак Юрків з Єлачехом. Він був майстер, він робив сідла. Терниці різдлені і кісєта різдлені. У, у цих досивок, так генетично є дуже великий рух. Він навіть кулаком не бив. От сама долоня, е, позаву ж руку вбив так падали. Це венеційське скло. Песані пацюрки. Ну, мені просто хотілося суто з баби, і це е, давно баби сіляли їх на кінський волос. І сапає, сапає, на городі, сапає. Ну, волос розривався, пацюрки падали. У гляну, зібрала, що зібрала, а решту лічилося. Тепер, вже, як ну, садили городи, то знаходили, і я потрохи на... зібрав з різних городів <смі> і отримав разок. Були такі баби, що по 10 красків носили на шиї. Дуже давно, от в першій половині 19 століття, прикраси були всі такі місцевого виробництва. От з гарди. Хлопці дарували дівчинам на храмах, і то нас бирвалося повна шия, дівчина носили багато хрестів таких. А хлопці носили один. І от це мені попався на с на щистки датований. 1823 рік, скоро 200 років. Кілефи і бортки, аксесуари чоловічі. Найстаріші вони були з чорного металу, такі сталінки називалися. Їх носили от, хоч на свято, хоч на будень, справжні сокири, бо можна було десь у лісі ці, ці гілюки, це підпертися просто заміж палиці. Ці... Боронитися, ну от воно було як зброя. А з середини 19 століття почала австрійська влада боротися з опришками дуже сильно на ярмарках, бо гуцуле дуже любили ходити на храми і на ярмарки, скупчення людей перевіряли. Якщо наострена е, Сталінка сильно нагострена, то це зразу опришок і його могли арештувати. То е, гуцуле, щоб убезпечити себе від такого, перейшли на отакі вже. Мусієжні декоративні. Їх вже почали використовувати в обрядах, бо, наприклад, коли колідують, вони от то з бартками обов'язково дружби на веселю. У деяких селах то він йде в хату, зарубує, хрестит і так далі. Це бартка, або то, ну, то це така але так по-нашому по то бартка, а це келек. Дуже часто на, на гербах гуцучні тако перехрещене. <рогата>, Рогата щепка, вона не просто так. To, як все в народному костюмі. Ця вже вона така вшита десь приблизно в 30 х роках, і вона не розрахована на те, щоб її розкочувати. А може її розкочували, та вона вже так, ну, шкіра пересохла, що просто можна її переломити, якщо розкочувати. Коли було не дуже в холодно, то носили її так, рогами наперед. А коли холодно розкочували, і повертали, і оцей розріз попадав на потилицю. Тоді ця щепка закривала вухо. А зараз-то взагалі роблю такі обманки. Просто вже по формі. Ну, Бо ніх, ні, ніхто не розкочує, вже всі ходять ході так. Це, наприклад, Васильний капелюх з Ключева, Коломийщина. Там цікаві були вінки з пір'я, якраз над ним працюю би зробити. Там прямо як віндіанців, ціла голова у квітках такі. Що цікаво, що у Черкаській області є село Яснозір'я, чи то село, чи то містечко, то там теж у Яснозір'ї були такі вінки з гусічого пір'я, дуже подібні до тих. От відстань, певно, около 500 кілометрів. От звідки взялися в ті рушники, от базарні mm -hmm. ті, там стої. То саме ткацтво, що на перемітці старостів перев'язували перемітку, домовину несли, коли там дівчина чи хлопець вмирали, не дай господи, то несли на перемітках, йому спускали так само на перемітці. Давно це все виконуло роль рушника. У нас перемітка. А коли перемітки вийшли з обігу, то почали ткати рушники, бо їх що в деяких весільних традиціях їх віщили на шию, і чим раз хотіли, щоб вони були чимраз більше прикрашені, то оце ткацтво переміткове перейшло просто на ці рушники. Але до того то. От тільки перемітка. Улюблений мій міф, що ці ремені носили гуцули до важкої роботи. Це неправда, до важкої роботи носилися ткані. В пружки, отакі широчезні, і їх фіксували вузьким шкіреним ременем, тому що ткана м'якша і дає можливість гнутися. А це суто святковий ремінь, і їх підбирали відповідно до росту чоловіка. Тобто, чим вищий чоловік, тим ширший був Ремін. Їх привозили до нас з Румунії. Їх робили всьогорті. В, в Кутах була величезна вірменська громада. Вони займалися виправкою козячих шкір і виробництвом тонкої шкіри сап'яну. Сап це во Вірмени наймали гуцули з села Брустори. Ті возили караванами шкіри на Закарпаття і звідти привозили вже оці череси готові. І вже тут їх продавали. Тобто їх, їх робили там. Тому вони є, зустрічаються і в румунів, і в гуцулів, і в бойків, і в циган. Ну, от та дата 911 рік на, на нічці написано. Коли дівчина досягала приблизно 12-13 років, тато купував. Донці скрині і туди збирали все предане, що е, готували її до весілля. А вже е, коли вже вона виходила заміж, цю скриню відносили до молодого, хто називався такий обряд нести лудину. Лудина це одяг. Перед весілем хату вичищували, робилася чистоголі скіни. Жінки перед весілем приносили це все предане в хату і розвішували по стінах, прикрашали хату цим всім одягом, ліжниками, от всім, всім килемами там, доріжками, ну, от все-все-все, що надбали оцей посах, і тоді вже приходила молода просити молодого на весілля до себе. Коли починалося це все весілля, всі гості, які прийшли до молодого, могли видіти, що принесла з собою молода. Тобто це все було виставлено. В ці хаті робилися столи, Ну, столували людей, і всі, котрі сиділи за столами, виділи, можна було показати. Наприклад, війна моя розказувала, що моя прабаба і війнина мама на Різдво йшли з церкви і поговорили про те, що вони би одружили дітей. Вже 21 січня, тобто через три тижні, вони вже були одружені. Але було багато, що були домовленіші з малих дітей, і, наприклад, там хлопець Ріс і дівчина росла, і вони знали, з кого вони будуть йти заміж могли вибирати, коли на це дало добро батьки. Різні родинні ситуації бувають. В сім'ї, наприклад, сім'я Доста багата для ведення господарства. У них є достатньо землі. Є один син і, наприклад, там 4-5 доньок. Відповідно, син залишався на місці з батьками, доньки одружувалися, їм видавали в придане грошове, землю не давали, а грішми. Вони вже тоді з чоловіком купували землю там, де їм зручніше. А синові, наприклад, батьком міг дозволити, от, наприклад, якщо любив сина, бере собі що хоче. Тобто, такого теж багато було. Але були випадки, коли, наприклад, було багато дітей, багато синів, усім треба було вділити частину, дати пайку, тобто, щоб вони мали землю, де вести своє господарство, коли одружиться. Батьки старалися забезпечити так, щоб видати, бо землі їх часто були розкидані, одружити так дітей, щоб вони після одруження могли об'єднати землі і е, могли вижити. Тобто це традиція була на тому, що на виживанні, бо ти якщо не маєш землі, ти не прогодуєшся. Тому вони вибирали за таким принципом, щоб об'єднати землі. Це після війни. це десь 20-ті роки. Це е, Пістинь, це Косів, е, це такий був е, родина Баранюків. Косівська кераміка, ми по розписі, яку художниками можемо визначати, хто зробив. Це теж Пістинь 19 ХІХ століття. а це Косів, це е, роботи найвідомішого майстра на Гуцульщині Бахматюк. Ну, це чорнобривці називаються, вони по цілій Україні так називаються, коли комбінована шкіра. Не з чорними, а з коричневими. А це Гуцульщина вже. Це рішення чоботи, і теж ззаду вони мають такі цвяшки. Песані і теж підкове. Чоботи ще ли одне на життя. По столі вони ж ну, їх змінювали дуже чиста. А от чоботи -то були одне на життя. Ну, така фустка е куштувала корову. Ну, Ціни впали на них трохи. Найбільше вони були значно дорожчі, тому мені пощастило, тому я їх купив багато. <гум> Богдан Петричук в Інстаграмі і в Фейсбуці можна подивитися, я постійно там щось цікаве викладаю про гуцульщі. В невеличкому гірському селі Снідавка на висоті 940 метрів над рівнем моря розташована сироварня «Далекі гори», де виготовляють лише натуральні та якісні сири з високогірного коров'ячого молока. Ми також завітали до них та дізналися усі секрети виробництва. Я сама з Тернопільської області, чоловік з цього села, з цієї місцевості. Почали приїжджати сюди ми вгори, відпочивати, побачили, наскільки в цій місцевості є якісне молоко. Попробували в людей, купували сметану. Це нам дуже смакувало, всі нас просили в Тернопіль, звідки ми є, там, де проживаємо, щоб привезіть нам сметану. В свою чергу ми побачили, наскільки бідно тут живуть люди. Поїхавши по, по сироварнях України, і вивчивши досвід європейський в інтернеті. Почали самі звідси брати молоко, потрошки варити. Сири в нас почали виходити, ми робили вдома сліпі дегустації на свято, запрошували гостей, купували сири інших виробників і наш ставили, і просили, що вибирайте, який вам краще буде смакувати. І дуже багато гостей вибирало безпосередньо ці сири, які були нашими руками зварені. І це нас підштовхнуло зробити сироварню. Чим унікальний наш завод, бо при нормі жирності 3.2-3.6 у корови, у нас доходить до 4,5. Привозимо сюди, важимо, мілкотестером робимо аналіз молока. Тут є деєк показників нам головні показники це білок, жирність, чи води немає у молоці. Плюс pH-метрами перевіряємо кислотність молока, бо з кислого молока, окрім Творогу нічого не вийде. Зважили молоко і переходимо сюди. Молоко вручну переливаємо в малий охоложувач. Він у нас працює як ємность для перекачки. Вставляється фільтр механічної чистки і перекачується у 500-літровий охоложувач. Тут ми охоложуємо молоко до 4 градусів. При 4 градусах молоко може збиратися 2 дні, але ми збираємо однієї це зранку. І на другий день вже варимо. Це ранішнє молоко, ввечері добираємо до повного. Виключаємо на 10-15 годин для відстоювання вершків. На другий день перекачуємо у великий пастеризатор. Це є 500-літровий. Варимо тут основний твердий сир. Вершки перекачуємо у малий пастеризатор. Тут пастеризуємо, оголожуємо і б'ємо тут масло. Пересипали сюди молоко, набрали повне 500 літрів, нормалізуємо, зібрали вершки до 3, 3, 2, при 3, 3, 2 жирності, ми варимо сир. Настроюємо на контролері потрібну температуру, нагрів, витримка, охолодження, це називається пастеризація молока. І тут варимо сир, вносимо бактерії, згущення, ріжемо на сирне зерно. Поки воно падає, сирне зерно, перекачуємо, 40% творюється сироватка, 40% сироватки для виготовлення м'якого сиру рікотто. Це, Це суто з сироватки. Сир підпресовуємо, ситом зжимаємо, вирізаємо формами і підпресимо. Після пресування переходить в камеру посолу. Тут засолюється сир. Тут є 20-відсотковий соляний розчин. Цей розчин може зберігатися до 2 років. Без заміни просто додавати солі для підтримки плотності росолу та лимонну кислоту для підтримки pH. Тут сир засолюється ну, в радіусі 25 годин. Це є голландський сир зараз, гаудоспожитник. Після посолу ми його вибираємо на стіл. Миємо, шліфуємо і в камеру обшушки. Тут у нас сир обшушується. Приблизно 25 годин обшушується і переходить в камеру дозрівання. Це і в нас камера дозрівання. Тут сири переходять після обшушки. 3-5 годин привикають до температури і покриваємо латексом. Три рази з однієї сторони. Три рази з другої сторони. Після камери дозрівання вже переходить сир, можна сказати, в камеру визрівання. Тут 80% сирів вже готові для продажу. 15.07 року це коли ми перша варка, коли ми відкрили. 24.07, але дат рік немає. Це найстаріше. Не Ормезон 28.07. Це 8400 – це після покриття латексу. Накрили латексом і тоді зважили. Він ще всихає. Кожного місяця він приблизно скидує 100 грам. Сир приходить з 10-ї камери за зрівання. Важимо, зареєстровуємо, розрізаємо на 24 куски, вакуумні пакетики і і вже у продажі. В добу 50 кг. На сьогоднішній день ми варимо сім видів сиру. Також ми робимо м'які види сиру. Це м'який в нас безпосередньо є рікота і бринза. Також ми варимо масло. Проводимо екскурсію. Дуже цікаво у нас на екскурсії є дітка. Проводимо екскурсії, проводимо дегустацію. Дегустацію проводимо з вином. Розповідаємо про цінність нашого продукту, як його варили в давні часи, як ми тепер працюємо по європейських технологіях, бо варимо сири. За європейськими технологіями варимо сир Маздам, варимо гауду, варимо пармезан, чеддер. Працюємо по всій Україні, висилаючи наші сири. Ми в інстаграмі «Чіз. Далекі гори. Латинію Висилаємо такі набори подарункові які ви можете купити в нас і не стидно піти з ним, з цим набором, у гості, маючи вже безпосередньо і подарок, і що продегустувати. Запрошуємо всіх до себе на сироварню. По дорозі є гарна дуже локація Терношорська лада. Нагулявши там апетит, всіх запрошуємо до себе на сироварню на висоту 940 метрів над рівнем морем. Сироварня називається у нас «Далекі гори». Ви знаєте, що найкращі скарби гуцульської культури справді мають магічну силу. Аби більше дізнатись про гуцульську магію, ми завітали до унікального музею у Верховині. Сама ідея даного музею виникла нашого власника для того, щоб розповісти про те, чим займалися такі цікаві люди. З якими предметами вони працювали, і чому взагалі на той час і на сьогоднішній день є така, як вид гуцульської магії. Ми тут не розповідаємо про чорних магії. Ми просто можна сказати сьогоднішнє слово таке популярне промоція гуцульського краю і гуцульські звичаї, тому що гуцульська магія це є невід'ємна частинка історії гуцульщини. На той час люди жили досить далеко і віддалених умовах від міст, від на таких містечок. Свого роду магія допомагала людям лікуватися від різних хвороб. Можна сказати, що в більшості випадків люди зверталися до людей, називаємо їх з магічними здібностями для того, щоб допомагали їм лікувати. Більше ткалепту займалися примівники, знахарі. Вони вміли лікувати з допомогою трав, настоянок, певних мазів. Вони знали такі рецептури, які на сьогоднішній день вважаються на верховенщині найзосконалішими. Одним із таких знахарів у нас є Олексій Зільовик. Він народився і все життя прожив тут в Жабі на Верховинщині. І на сьогоднішній день його рецепти е, вважаються, як я вже повторюся, вважалися найдосконалішими і є запанетованим тільки його один рецепт – це терпантинова маса, яка має заживляючу дію. До сьогоднішнього дня рецептура зберігається в великій таємниці і вона передається з покоління в покоління. Були примівники, які міли примовляти, замовляти над водою. Я в нас такий теж примівник, він жив в Шешєро-Хоркосіцькому району, Гой, він умів лікувати людей від різних хворіб. Також після його примівок воду брали на лабораторні дослідження, і після того вода наповнювалася іонами срібла. В гуцульській магії була чорна магія, але, на жаль, це і на сьогоднішній день в Україні вона також присутня, хоча є певні скептики, хтось це вірить, хтось не вірить. На чорну магію, на жаль, відносять і мульфарії. Хоча в більшості випадків хтось поділяє мульфарії на білу магію на чорну магію, але як сказав наш Хайло Михайлович, не чай, мольфар. Це є та людина, яка ну, може займатися як доброю справою, так і поганою справою. Але слово мольфар походить від слова мольфа, що означає злодія. Тобто це той, хто може задіяти зло. В одному з інтерв'ю Михайло Михайловича спитали: "Ви є знахар чи мольфар?" Хоча ми всі прекрасно знаємо, що всі його називали мольфаром. Він відповів, що я є не мольфар, бо я людям нічого поганого не зробив. Я є знахар. Але люди мене так називають, то я й не сержуся. В нашому музеї є багато експонатів, які збиралися за багато років до відкриття музею. Протож збиратися на сьогоднішній день. Одним з таких, можна сказати, цікавих експонатів є... Це є громовиця. Коли влучає близько коземлю і попадає, зокрема, в камінь, міняється його молекулярна маса, змінюється забарвлення. І ось громовиці називають по-різному. Хтось називає перунів камінь, хтось називає громова куля з допомогою громовиці, лікуються, її прикладають до хворих ран. Також на кожну род... людину вона реагує по-різному. Тобто, залежить від того, яка вас біоенергетика, біополе комусь навіть дає теплом, комусь холодом, когось колеться, когось навіть потій. Тому під час екскурсії нас можна полікуватися, навіть говорить про те, що діти говорять про те, що в намі виконувати бажання. Насліди лікуються, заражаються позитивною енергією. Саме найбільша магія в тому тому, що ти віриш. Якщо ви длина віри в те, що все буде у тебе добре, значить ну, все обов'язково збудеться. Ми запрошуємо всіх гостей до нашого музею. Ми раді розповідати про історію гуцульського краю, з чим працювали наші маги, чим вони займалися, про побут гуцулів особливо, про наших видатних людей. У нашому музеї також присутні всі речі, які були побуті наших гуцулів. Перебуваючи у Косові, ми дуже багато чули про унікального митця, майстра по дереву, роботу якого бачили глядачі Франції, Канади, Греції та Чехії. Звичайно, ми не могли прогаяти можливість познайомитись та завітали до музею сакрального мистецтва Тараса Стринадюка. Добрий день, я Тарас Стринадюк, я художник, я займаюся реставрацію і також я колекціонер. Хочу вам представити колекцію старих давніх гуцульських хрестів, які використовувалися у нас. Вони з рукоятками для того, щоб священник міг тримати. З однієї сторони йде розп'яття Ісуса Христа, а з цієї сторони така сцена у водохресті на ріці Йордан. Ну, такий рік народження. У мене є тут такі, що мають по 250 років, до 300 років. Це 1800. 45-й рік, на деяких хрестах дати нема, але можна по стану дерева приділити, вони там молодші, старші, гусульські такі хрестикли, багато хрестів на хресті, багато перехрещень. Щось зашифроване, якісь послання, буквами, мені невідомо. Це Сверху зображені у вигляді гусулів. Бачите, в кітариках, в шапочках таких. Я думаю, що в цьому хресту було десь років 100 з чимось. Ну, я вчився в інституті на відділі художньої кераміки. Стерлом ще працював ще від маленького. У мене батьки художники, брати, і я в такому середовищі. Ну, і різьбив, і всі щось такі звичайні, прості речі поки. Не почав цікавитися антикваріатом, збирати якісь тарілочки. Мені запропонували один хрест. Старий, давний, який був знайдений під час того, як ми розбирали стару хату, і в нічі біля коміна був тайник, і там був захований хрест. Він у мене стояв, люди дивилися, каже, а можна нам такий Я зробив з того хреста одну копію, другу, потім третю, потім ще, придбав декілька робіт, і так ми якось так затянулися. Тепер в мене така, Гарна колекція. Пізніше я почав робити вже іконки, коли вже навчився той старої давньої техніки. Бо наша, наша ж сучасна гусульська різьба трошки відрізняється від того, що я роблю. Майже ти витку робив роботу, називається «Матір Боже, любляче серце». Вона в мене була на виставці в Канаді. Це теж складна робота, але я робив запристольний образ Святого Василья, висотою У нас до нас, до церкви. Ще з роботи фактично відпочиваєш, дістаєш задоволення і духовно збагачуєшся, ці роботи, які я роблю, вони роблять глибокі молитві, рішані до святих. Коли я зображаю, якось так попадаю в інший світ, в інші енергії, таке відчуття, що мене ведуть, направляють. Я деколи не знаю, як там технічні якісь рішення зробити певне. Сиджу, подумаю трохи, так, помолюся і так, і воно руки самі роблять, навіть не знаю як. такий кістський ефект. Деколи в одному сирі був один майстер, і він робив схематично подібні хрестики. але так як у нас, кожному середію. На косівщині, навіть в кожному слі була і вишивка, щоб у вишивці могли приділити звідки, з якого села людина. Так само у нас і творчі розвивалася. Ці хрести настільки унікальні, кожен цікавий по-своєму, з точки зору художньої. На жаль, у нас дуже багато таких хрестиків продають на базарі деколи. І хто старистів купив, взяв, пішов додому, поніс і кусок культури історії пропало. Тут у мене частина хрестів, які я придбав оригінали, а частина, коли не було в мене можливості їх придбати. Або вони зрі не продавалися, або це я робив копію. З них за рахунок цього я зберіг ото маленьку частинку цього різноманіття культурної спадщини, гузольщини. І коли в мене вже зібралося їх трошечки більше, я вирішив їх показувати, ділитися з людьми, щоб вони це все бачили і пізнавали. Крім христів я займаюся. Так кажу, я роблю ікони, я реставрую старі дерев'яні роботи, старі хрести. все такі згарди, такі цікаві такі прикраси на вишту сорочку. У нас дівчата, жінки на великі свята одягаються. Кераміка — це Польща-Австрія, десь в межах 100 років. Це ручна робота. Колись таки були у, у, у старих гуцульських хатах дерев'яні мисники. Там стояли по декілька, там, п'ять тарілок, десь так переважно 4-5-6. Це в мене тут максималізм. Тут теж дуже гарні квіти і дуже гарні сцени. Україні гуцульські називається «Куфер», в них зберігалися речі. Це оригінальні старі вони просто після реставрації. В цьому десь приблизно років 150. Це ружа карпатська, деякі Безуслідник каже, що це є певний енергетичний код, позитивний, космічний, який передає гармонізацію. Але цей кофер дуже унікальний. Якісь космічні штуки, космічні кінти, які випромінюють промені. Тих, хто це робив, їх вже немає в живих, бо це ну, десь в десь років 200 в цьому сундучку кофері. Це давно юрейська чекала система, якщо щось подібне йшов в інтернеті. Такі елементи були на старих, давніх картах. Це трепішено, це просто фантастичні знаки і око дракона. Ну, це в мене реально, ну, бо я не знаю, як це описати. Це півдиска зрізаного і тут сходять дві зірки. У мене таке враження. І за нього дуже багато грошей заплатив. Перекуповував цей куфер у деякій конкуренції, але побачивши ці неймовірні зображення, вирішив його доєднати до колекції. Це є копія старих давніх окладів, наприклад, як у цьому випадку. Форму я робив у дереві. У мене є люди, які займаються металокладом. Я це зображення Іоанна Хрестителя вирізав його у дереві, дав іншому маску і зняв форму воскову і зробив її в металі. Це називається композиційний хаос. Я тут реставрую старі роботи. Ви бачите, у мене є такий дуже старий давній хрестик, у якому відломилася рукоятка, яку тримали. Будемо його реставрувати потім. Покажу крахля Бахматюка. Унікальність в тому, що ця пішка була в у районі, як мені розповідали історію походження, бабуся померла, приїхав внук, завалив піч молотом, і попросив таких простих хлопців, бо йому там поприбирали і засипали яблука. І вони то, що усілило, повитягували і перевезли в косі. Це є частина тої унікальної печі, яка не на жаль пішла. Частинами її засипали заїзд до гаража. Це така сумна історія. Так у нас незнання культури, мистецтва приводить до таких наслідків. А ще Тарас займається власним виробництвом домашнього вина з різних фруктів. Навіть з бананів. Тому перед тим, як завітати до нього Гості візьміть із собою драйвера. За своїми розмірами Косівський ринок лише трохи поступається відомому Чернівецькому базару. Але за фасадом сувенірів ховається дещо більше, бо Косів – старовинне місто майстрів. Осівський базар на Івано-Франківщині – це сховище народних традицій, той куточок Гуцульщини, який дійсно варто відвідати туристам, щоб до кінця відчути цей прекрасний Карпатський край. Косівський базар входить до топ-10 сувенірних ринків України, а ціни тут нижчі, аніж де інде. Хоча й занадто низькими їх також не назвеш. У розкручених туристичних місцях регіону та магазинах великих міст часто перепродають тутешню продукцію за суттєво вищою ціною. Структура Косівського базару досить проста, щоб туристові було легко в ній розібратися. Однотипний товар продають переважно на певних частинах базару. В одному місці вишиванки, в іншому – ліжники, ще десь взуття. Фактично базар повноцінно працює до 14 години, але деякі продавці починають збиратися додому вже близько 12 -ї. Дехто з покупців, щоб повноцінно побазарувати, приїжджає до Косова ще попереднього дня і вирушає на Рункову площу з раннього ранку. Серед тутешніх найбільш популярних сувенірів – вишиванка, карпатські трав'яні чаї та алкогольні настоянки. Дерев'яні ручки для письма – з кумедним сюрпризом. Сирні коники, ліжники, розписана традиційна кераміка, вишиті рушники, різьблені дерев'яні вироби, національний глиняний посуд, прикраси, одяг, сумки, вироби з дерева, вироби з металу та шкіри. Усього тут зібрано понад три сотні найменувань товарів. Косівський ринок насправді вже не зовсім Косівський, а Смоднянський. Нова назва з'явилась після того, як базар перенесли до сусіднього села Смодна. Але нова назва не надто прижилася, і його продовжують називати Косівським. У селі Яворів Косівського району, у мальовничій карпатській місцевості, біля самого витоку гірської річки, знаходиться незвичайне господарство. У гуцулів навіть існує теорія. Той, хто часто їсть форель, постійно знаходиться в гарному настрої. Ми вирішили це перевірити і завітали до найкращого форельного господарства у цій місцевості. Перейшовши місточком через річку, ви потрапите у красивий та затишний космос. Точок, де вас особисто зустріне власник та смачно нагодує. Мене звуть Іван, живу в селі Яворові. Розвожу форель для людей. Людина могла спіймати собі і покуштувати. Цим почав займатися ще батько. Це було 2006 рік. Батька не стало у 2019 році. Але ну, вже на це вже залишився яву Тут нічого не було, правда, в даний час, це просто були такі хати. потихоньку почали вже саме розводити її, дивитися за нею. Ну, це така. Любима справа, сімейна, як кажуть. Думаю, дивісь, людям подобається. Це є самки і самці. Тобто, тато, мама це всі. Ось такі у у нас. Ікру кров дають весною у мене. Це вони раз на рік нарісняться. Бо є ще осінньо і весняні. Але я тримаю весняні, бо більше до тепла. Тут у нас готове до споживання. Зараз як хочете, я вам дам будочку, ви собі спіймаєте. Харайку ловимо на сало, бо вони хічники, люблять щось м'ясного. Хай вона добре з'їсть. Тиніть. Тут у нас підростає все по Но це ще не дитячий садик, дома дитячий садик. Там такі мачонькі, малюченькі, 4-3 сантиметри задують. А цим вже рік і три. Наступний рік вони вже будуть в тому штавочку, а з дому я привожу такі 15 грамів далі. Сюди. І вони ростуть собі. Це і янтарна, майже жовта така, а то і райдужна. Тепер добровідко, було вони файно собі танцюють. Вони коли поїдять, то вони гуцулку парять собі, так як наші. Поки ваша здобич готується, обов'язково прогуляйтесь до водоспаду, який спадає з висоти 50 метрів. Щоб помилуватися водоспадом, не потрібно спеціальна фізична підготовка. Навіть діти зможуть вийти до підніжжя по доріжці, що чергується з дерев'яними місточками. Краса гір та води, незаймана природа та зручно розроблені маршрути роблять це місце дуже популярним серед гостей. Заїжджайте до нас, будемо раді вас бачити, не хворіти ковіді, геть віддихати в Карпати і Фарельку Форельку спіймати, покуштувати. Карпати – ідеальне місце для гастротуризму. На Гуцульських полонинах, за традиціями, які беруть початок ще у 15 столітті, роблять сичужний розсільний сир – бринзу. Саме в одну з таких долин ми й вирушили, щоб побачити, як молоко карпатських корів перетворюється на сирний делікатес. Сповнені чарівної атмосфери та неймовірними краєвидами, Карпати вражають не лише величними горами. До сьогодні тут за традиційними технологіями виготовляють унікальні екологічно чисті продукти, що закохують себе з першої спроби. Серед величавих гір, що стрімко піднімаються до неба, розташовані прекрасні зелені полонини, на яких щодня пасуться корови та смакують соковиту та поживну траву, а з молока найвищої якості виготовляють традиційно гуцульську коров'ячу бринзу. Виробництвом бринзи на полонинах займаються ватаги – майстри сироваріння. Особливі знання передаються з покоління у покоління. І ватаги досі використовують давню технологію та традиційні дерев'яні інструменти. Щороку у травні ватаги з пастухами і коровами піднімаються на висоту більш ніж 700 метрів над рівнем моря, де протягом усього літа, оточені дикою природою, вони випасають корів та виготовляють гуцульську коров'ячу бринзу. Збір молока у корів відбувається двічі на день. Приготування бринзи відбувається у спеціальній будові під назвою «Стая», в якій безперервно з весни до осені завжди горить вогонь – ватра. Першим етапом виготовлення гуцульської коров'ячої бринзи є проціджування молока через марлю та ялинові гілки, що не лише очищує молоко, а й додає приємну хвойну нотку до смаку. Проціджене молоко заливають до дерев'яної бочки. Путини, та ставлять неподалік від ватри для підтримання постійної температури 29-32 градуси. До свіжого процідженого молока додають сечужний фермент, глєг та очікують, поки згорнеться білок. Саме в цей момент потрібна майстерність ватага, який вміло відділяє сир від сироватки власною важкою працею з використанням традиційних інструментів. Коли сирні зерна та сироватка відділяються одне від одного, в ватах проціджує сир через марлю. Сир в марлі підвішують, щоб стекла сироватка. Зрілий та підкопчений сир перемелюють на м'ясорубці та перетирають сілью в бербениці – традиційним дерев'яним інструментом – браєм. Готову гуцульську коров'ячу бринзу вівчарі добивають браєм у спеціальні бочки – бербениці. Доброго дня! Мене звати Василь. Наше сироварні знаходиться на високі 1100 метрів. Називається полонена крента, назва полонені, і там є сироварня. Випасається там 60 корів і 20 голів молоняка. Там є на полонені так само робочі, які називаються Булгарі, які допомагають доїти корові. Ручне доїння два рази рано і вечором. Там є хата-стая, на якій виробляється оця вся продукція, яку ми Запропонуємо дегустацію, робимо сирів, вурдів. Люди приїжджають до нас, туристи, і дегустують, і оцінюють роботу нашого сина. Потрібна наша салопраця, бо колес трохи було занятбано це сироваріння. Ще раз запрошуємо усіх, щоб заїжджали до нас на Верховещену, на Гусульщину, і пробували нашу екологічно чисту продукцію, крафтові сири, брендзе наші вурді. Приїжджайте в гори, відвідуйте полонини, з радістю вас чекаємо на нашій гуцульській. Землі. Якщо будете у верховині, обов'язково завітайте до купальні бринзи та насолодіться й неймовірними смаками справжніх крафтових сирів. За кілька днів постійних переміщень між цікавими локаціями ми бачили багато різних автомобілів, особливо поза але несподівано в одному з дворів ми побачили цілий автопарк старих і дуже рідкісних моделей. І, звичайно ж, заїхали подивитись. У селі Криворівня Верховинського району брати Василь і Тарас Джелеми облаштували справжній ретроавтопарк. Як з'ясувалося, це єдиний музей ретрокарів на Гуцульщині, в якому налічується 35 автівок. І майже усі вони на ходу. А ще тут є мопеди, мотоцикли, старі валізи, ваги, годинники, телевізори і радіоприймачі. Все у стилі ретро. Також брати Джалеми заснували гуцульський ретро-автоклюб. Їздять на виставки, різні автопробіги та товаришують з іншими клубами. В країні є місця, які надихають, допомагають повернутися до себе і знову стати справжнім. Карпати – точно одне з таких. Завжди різні. Не завжди прості, але перебуваючи тут, завжди надихаєшся на щось нове. Кожен їде сюди по щось своє, по співи біля ватри, по тишу чи безмежне небо, по чай зожини чи запах диму. Як би не було, кожен, хто бодай раз був у Карпатах, хоче повернутися сюди знов. Бо Карпати – то стан коли тобі добре. Дорогою до Києва ми завітали ще одну дуже цікаву локацію, яку я також рекомендую вам відвідати. Пам'ять про перемогу в битві 1621 року перед Хотинською фортецею знаходиться пам'ятник гетьману Петру Конешевичу Сагайдачному, який зі своїм козацьким військом приніс перемогу польсько-литовським військам, над переважаючою їх за чисельністю турецькою армією. За його спиною знаходиться та сама неприступна Хотинська фортеця, улюблена багатьма туристами та кінематографістами. Саме тут знімалося багато історичних фільмів. Балада про доблесного лицаря Айвенго, Захар Берку, Богдан Хмельницький, Чорна Стріла, Стріли Робінгуда, сцена облоги Ля Рошелі з Дартаньяна і трьох мушкетерів. А у 2007 році на територію Хотинської фортеці знімали фільм «Тарас Бульба». Хотинська фортеця й досі вражає високими 40-метровими стінами та чудовою панорамою Дністра. Ця величава споруда у свій час була однією з наймогутніших у Східній Європі. Під її стінами нараз сходилися численні армії. Внаслідок свого стратегічного Прикордонного розташування твердиня протягом століть перебувала у складі різних держав – Київської Русі, Галицько-Волинського, Молдавського князів, Османської, Австро-Угорської та Російської імперії. Розміщення цитаделі в Низині, оточеній з трьох сторін у звищемі, свідчить про те, що найдавніший замок збудували задовго до появи не лише артилерії, але й каменеметальних пристроїв. Всі надвірні споруди, палац Пиркелаба, церква та казарми будувалися одночасно з оборонними мурами і вежами та становили єдиний архітектурний комплекс. Під час археологічних досліджень на території Хотинської фортеці натрапили на перші мурування мечеті початку XVIII століття матері турецького султана Ахмеда III, яка була підірвана відступаючими радянськими військами в липні 1941 року. Якщо ви справжні поціновувачі архітектурних стилів перед тим, як повернутися із Карпат додому, насолодіться старовинами та вражаючими архітектурними пейзажами хотинської фортеці. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд і маю надію, що вам сподобалось це відео, і ви обов'язково підтримаєте його своїми вподобайками, підпишитесь на цей канал та поділитесь своїми враженнями у коментарях. У цій подорожі з нами був Сузукі Вітар, який зміг подолати такі вершини, як писаний камінь та український помір. І я зауважу, що все це було зроблено на стоковій гумі. Але я не раджу робити цього недосвідченим водіям та підходити більш ретельно до підготовки своїх автівок для таких Подорожей. Ви дивилися чергову серію проекту автотревел ЮЄ, присвячену цього разу найцікавішим локаціям та крафтовому виробництву на Прикарпаті. Бережіть себе, будьте уважні за кермом. А на сьогодні це все. Бувай!